السلام عليكم يا جماعة مين ما يعرف هذا الإنسان في اليمن؟ مين صاحبة الابتسامه الجميلة صاحبة الروح الطيبة والفكاهية الإنسان اللي بتدخل على كل بيت يمني وهي مبتسمة ومتواضعة وتجلس معهم في الشارع تجلس معهم في المزرعة تجلس معهم في الجبل تجلس في كل مكان مين ما يعرف هذا الإنسان كانت أنا كنت أشوفها وهي تضحك وتبتسم وأقول ما شاء الله تبارك الله سبحان الذي جعل الابتسام هذه على وجهه والانبساط هذا، لكن خلف هذا الضحك وخلف هذا الفرح في شيء كبير في مرض في شيء بهد الحيل. لكنها يا جماعة الإنسانة هذه ما كانت حابة توصل لأمها فكرة إنها مصابة بالمرض الخبيث اللي هو سرطان الغدد الليمفاوية. سرت لصاحبتها. بعض الأحيان الصاحب تعطيت سرك ويقول لك في بير وينكش البير كله أعوذ بالله هذه الإنسانة يا جماعة أنا من قلبي حزنت حزنت جدا عليها والله انقهرت من داخل قلبي لإني من الناس المعجبين جدا فيها ودائما كنت أتابع حلقاتها في رمضان لما تكون إحنا المغتربين بتجذبنا هذا الأشياء بلادنا الأماكن المدن الناس الأشخاص الضحكة يشدنا للوطن بس ما سلمت منهم ما يلعبسي ما سلبت يا جماعة من الشماتة وما سلمت ان الناس يدخل في عرضها لا إله إلا الله وين وصلنا بس وين وصلنا أنا من هنا أناشد الجميع أناشد كل شخص قادر انه يوقف مع هذا الإنسانة وتتعالج وترجع أحسن من أول وتفرح أمها وكل أهلها بصحتها وعافيتها انا من الناس اللي مريت في فترة من الفترات انه احد من افراد اسرتي يصاب بسرطان الدماغ ويتوفى بعمر الثمانية للعشرين سنة شاب في مقتبل العمر ويتتم من بعده طفلة فانا اتمنى ان هذا الانسان يوقفوا جنبها احنا يمكن ما لقينا اشخاص يوقفوا جنبنا كثير لكن باذن الله عندي امل ان ما يوقف جنبها الجميع وتوصل الى والصحه والعافيه والسعاده باذن الله الله يشفيها ويرفع عنها شفاء لا يغادر سقما